<σομίως> <σομίως> και μέρους όλων των Ελληνίδων, όλων των Ελλήνων, αλλά και εκ μέρους των εργαζόμενων στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, γιατρών, νοσηλευτών, υποστηκτικό προσωπικό, θέλω να εκφράσω τις ερεσμές μου ευχαριστίες στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και στον πρόεδρο του, τον Αντρέα Τωβρακόπουλο. Για ακόμα μια φορά, όταν η Ελληνική Πολιτεία χρειάστηκε στήριξη, το Ίδρυμα προσέτρεξε και υποστήριξε την κατασκευή μόνιμων κρεβατιών μονάδων εντατική θεραπείας σε πολλά ελληνικά νοσοκομεία. Αυτό που βλέπετε σήμερα εδώ στο ΚΑΤ, μια υποδειγματική υπερσύγχρονη μονάδα εντατική θεραπείας με 30 κρεβάτια, είναι ένα μικρό μέρος μόνο της συνολικής δωρεάς που κάνει το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, έτσι ώστε να επιτεθεί ο στόχο, τον οποίον είχαμε εξ αρχής θέση θέσει και ο οποίο αποτελούσε προσωπική μου δέσμευση. Εντό ενό έτου, η χώρα να βρεθεί στον μέσο ευρωπαϊκό όρο σε σχέση με τα κρεβάτια εντατική θεραπεία ω ποσοστό του ελληνικού πληθυσμού. Αυτόν τον στόχο θα τον πετύχουμε. Και είναι πολύ σημαντικό να τον πετύχουμε, όχι μόνο για να αντιμετωπίσουμε σήμερα αυτήν την πανδημία, που ποσοστά σωστά είπε ο είναι ένα πόλεμο αυτόν στον οποίο βρισκόμαστε. Είναι πολύ σημαντικό και την επόμενη μέρα. Είπαμε εξ αρχής ότι η πανδημία αποτελεί μια πρώτης τάξης ευκαιρία να κάνουμε όσα δεν είχαμε κάνει εδώ και πολλά χρόνια. Δεν εξαιρώ κανέναν από αυτήν την αυτοκριτική. Να ενισχύσουμε το Εθνικό Σύστημα Υγείας, να το μετατρέψουμε σε ένα νέο Εθνικό Σύστημα Υγείας, να το ενισχύσουμε σε υποδομές, να το ενισχύσουμε σε ανθρώπους, να προσλάβουμε παραπάνω προσωπικό, να ανταμείψουμε καλύτερα το υφιστάμενο προσωπικό, να εκπαιδεύσουμε καλύτερα το υφιστάμενο προσωπικό, έτσι ώστε η κάθε Ελληνίδα και ο κάθε Έλληνας να αισθάνονται ασφαλείς όταν πρόκειται για την υγεία τους. Όπως είδα το κορονοϊός δεν κάνει διακρίσεις μεταξύ επωνύμων, ανωνύμων, μεταξύ πλουσίων, μεταξύ φτωχών. Χτυπάει όλους ανεξαίρετα. Και όλοι, όλοι προσέτρεξαν στο εθνικό σύστημα υγείας για να αντιμετωπίσουν τα πιο βαριά περιστατικά. Και το Εθνικό Σύστημα Υγείας, παρά την πίεση, ανταπεξήλθε. Θέλω και τώρα, ακόμα μια φορά, να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους εργαζόμενους. Θέλω να θυμίσω ότι το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, εκτός από την υποστήριξη σε υποδομές, έχει κάνει και μια κίνηση οικονομικής ενίσχυση όσων βρέθηκαν στην πρώτη γραμμή της μάχη του κορονοϊού. Και θέλω να ξέρετε ότι όταν με το καλό τελειώσει αυτή η περιπέτεια, η ελληνική πολιτεία θα είναι συνεπής και θα ανταμείψει αυτούς οι οποίοι εργάστηκαν, υπερέβαλανε αυτόν και μας έβγαλαν όλους ως χώρα ασπροπρόσωπους. Θέλω επίσης να επαναλάβω, κλίνοντας πόσο σημαντικό είναι εσεί οι υγειονομικοί, οι γιατροί, οι νοσηλευτές, προσωπικό, να δίνετε πρώτοι το παράδειγμα του εμβολιασμού. Γνωρίζουμε πια. Υπεράνω οποιασδήποτε αμφιβολίας ότι τα εμβόλια τα οποία εγκρίνονται είναι ασφαλή πάνω απ' όλα, αλλά είναι και αποτελεσματικά. Αποτελεσματικά ω προ τη δραστική μείωση τη πιθανότητα να ασθενήσει κανεί, αλλά και αποτελεσματικά ω προ την βαρύτητα ή μάλλον την υποιότητα τη νόσου στην απευθεία περίπτωση που κάποιο ο οποίο έχει εμβολιαστεί τελικά αρρωστήσει. Και είναι πολύ σημαντικό, εσεί πάνω απ' όλα, να δίνετε το σωστό παράδειγμα. Η μαλλον την υποιοτητα τη νοσου στην απευθεια περιπτωση που καποιο ο οποιο εχει εμβολιαστει τελικα αρρωστησει και ειναι πολυ σημαντικο εσει πανω απ ολα να δινετε το σωστο παραδειγμα δεν μπορεί σε αυτή την περίπτωση, να δράσει κατασταλτικά, ούτε και θα ήταν σωστό. Αλλά θέλω να επικαλεστώ την κοινή λογική ανθρώπων οι οποίοι βρίσκονται στην πρώτη γραμμή, ταγμένοι στην υπηρεσία, να προστατεύουν το πιο πολύτιμο αγαθό το οποίο διαθέτουμε και είναι η ανθρώπινη υγεία. Τώρα που έχουμε περισσότερα δεδομένα, παρακαλώ αυτούς οι οποίοι δεν είχαν εμβολιαστεί στο παρελθόν να το ξανασκεφτούν πολύ σοβαρά και ζητώ και από και από εσά που στην πλειοψηφία σας έχετε εμβολιαστεί να μιλήσετε στους συναδέλφους σας και να εξηγήσετε γιατί αυτή είναι η σωστή επιλογή για να προστατέσουν τους εαυτού σας, αλλά και τους ανθρώπους που περιθάλτουν σε καθημερινή βάση. Τελειώνοντας, θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ και στην διοίκηση του νοσοκομείου. Δεν είναι εύκολο, ξέρετε, να ολοκληρώνετε τέτοια έργα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Το είδαμε και στο Σωτηρία, το είδαμε και στο Εποκράτος της Θεσσαλονίκη. Το βλέπουμε εδώ στο ΚΑΤ σε λίγους μήνες να λειτουργεί μια μονάδα σε αυτό το επίπεδο εξοπλισμού στελέχωση Χρειάζεται πάρα πολύ μεγάλη δουλειά και θα συνεχίσουμε να την κάνουμε μέχρι που να παραδοθεί πλήρω αυτή η μονάδα. Και όταν με το καλοπεράσει το COVID και το ΚΑΤ επιστρέψει σε αυτό που είναι, το κορυφαίο νοσοκομείο διαχείρισης τραύματος και βαριών ε, ορθοπαιδικών ε, περιστατικών. Η μονάδα αυτή θα ε, αξιοποιηθεί και πάλι και θα κοιθεί ε, στη διάθεση ε, όλων των Ελλήνων πολιτών. Ελπίζω, για να κάνω και κλείνοντας μια σύνδεση με μια παρουσία στην οποία έκαναμε χθες, με πολύ λιγότερα τροχαία ατυχήματα, ε, ώστε ε, να μην χρειάζεται να περιθάλτονται αδίκως, ασκόπος, κυρίως νέα ε, παιδιά, τα οποία τραυματίζονται πολύ βαριά, στον δρόμο. Και πάλι ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ, ε, Αντρέα, σε εσένα, σε όλα τα στελέχη ε, του Ιδρύματο. Ε, προσδοκούμε σε μια πολύ ισχυρή συνεργασία, καθώ δρομολογούνται πάρα πολύ σημαντικέ δωρεέ. Αφαιροντικά τα μεγάλα νοσοκομεία, ε, το Παιδιατρικό Νοσοκομείο στη Θεσσαλονίκη, το Γενικό Νοσοκομείο Κομωτενή, το Γενικό Νοσοκομείο ε, Σπάρτης, αλλά και τα καινούργια αεροσκάφη και ελικόπτερα, τα οποία ετοιμαζόμαστε να παραλάβουμε εντό του έτου. Τα οποία θα δώσουν στο ΕΚΑΒ την δυνατότητα να κάνουν διακομιδές χωρί να επιβαρύνεται η πολεμική αεροπορία, με ταχύτητα και με ασφάλεια, κάτι τόσο σημαντικό για μια χώρα με τα ιδιαίτερα νησιωτικά χαρακτηριστικά τη Ελλάδο. Ένα μεγάλο ευχαριστώ και πάλι στο Ίδρυμα. ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλου του εργαζόμενου που θα βρούνε σε, σε αυτόν τον χώρο την ποιότητα ε, ω προ τα μηχανήματα, ω προ τον εξοπλισμό, ω προ του χώρου ξεκούραση, ω προ τα απολυτήρια που του που τους που σας αξίζει πραγματικά.